Два влучання за добу, як і наслідки ворожого масованого удару в області. Отримати одяг і консультацію з пошуку житла, як у Хмельницькому працює штаб для вимушених переселенців. З бригадирки у водійку, як працівниця Азовсталі керує громадським транспортом на Хмельниччині. Хмельничанин Анатолій мешкає на ближній до об'єкту енергетичної інфраструктури вулиці. Після влучання в об'єкт російської ракети, розповідає, в його будинку вибуховою хвилею повибивало скло в вікнах та міжкімнатних дверях, зі стелі попадав гіпсокартон. На стінах дірки від осколків ракети. Було дуже гучно і побиті всі вікна з тої сторони. Чоловік розповідає, коли оголосили повітряну тривогу, швидко зібралися й поїхали подалі від свого будинку. Коли повернулися, заходилися вкотре прибирати розбите скло всією вулицею. Сусіди збирають теж. За його словами, це вже не вперше на їхній вулиці вибиває шипки. Тож склити, каже, не квапиться. Зараз будемо целофаном, я не знаю, чим. З ціклом нема смислу, бо зараз другий буде ще якийсь, сьогодні-завтра і смисл зараз вложувати гроші. Шипки повибивало не тільки в приватному секторі, а й в багатоповерхівках та одному освітньому закладі. Загони ДСНС, каже Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Швидко ліквідували пожежу, але через пошкодження енергетичного об'єкту половини споживачів обленерго не було електрики. В межах 15-20 хвилин перезаживили наші каналізаційно-насосні станції і каналізаційне господарство у нас працювало і працює. Перезаживили на генератори. У нас понад 90% споживачів з водою. Майже всі споживачі забезпечені теплом. За його словами, енергетики одразу ж після відбою повітряної тривоги взялися ремонтувати пошкодження. Та за кілька годин в громаді знову лунала повітряна тривога. Однозначно, будуть застосовуватися графік відключень. Це будуть графіки аварійних відключень, це будуть графіки погодинних відключень. Вони однозначно будуть більшими ніж то планувалося і анонсувалося. Близько 4:00 ранку відбулося влучання в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району. Пожежі ліквідовані, постраждалих немає. Матеріальні збитки підраховуються. В Шепетівському районі сьогодні також зафіксували влучання. О четвертій ранку була атака шахідів. Жителька Шепетівського району Юлія мешкає неподалік від місця влучання. Розповідає, вночі чула звук дрона. Звищання, гудіння, неприємний такий звук, що подумала, що то Потяг або ну, щось таке залізничне, залізничне, тому що неподалік залізнична колія приходить. Потім почув, почувся от, гуркіт, бабах, виглянула вікно, побачила відблиски вогню, відблиски пожежі, ну, зрозуміло, що щось десь бабахнуло. Потім, вже пізніше, зранку, коли розвиднялося, коли вже там трошки ну, світло пропало, буквально за трохи пропало світло, але Десь година-півтори часу і відновили, дякувати Богу, і нашим електрикам. І потім вже зранку, коли їхала на роботу, вже побачила просто машини пожежні, залишки, там, стовп диму. Ще одна жителька району Поліна прокинулась о четвертій ранку від вибуху, але сповіщення про тривогу не було. Як такого чутного вибуху не було, почула тільки вибухову хвилю. Вікна цілі і лягла спати. І виключили світло, воду. І з'явились тільки вранці. За словами начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Гамалія, шахіди атакували об'єкт критичної інфраструктури травмованих та загиблих немає. За коментарем стосовно можливих перебоїв з постачанням населенню електрики, води, тепла та газу, ми звернулися до начальника Шепетівської районної військової адміністрації. На роботі його не було, на телефонні дзвінки не відповідає. Внаслідок масованих атак в нашій області одна з найскладніших ситуацій з енергозабезпечення. Знеструблено більшу частину міста Хмельницького та Хмельницьку, Старокостянтинівську, Красилівську територіальні громади. Але не все відновлено. Слідчі управління Служби безпеки України у Хмельницькій області розпочали досудове розслідування за фактом обстрілу критичної інфраструктури області, який військові РФ завдали сьогодні, каже прес-секретарка управління СБУ Хмельниччини Людмила Рябчук, Діана Колесник, Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельниччина. На війні загинув Роман Гончарук із села В'язовець Ямбільської громади. Повідомили в прислужбі тергромади. Чоловіку був 21 рік. Як саме та де загинув військовослужбовець – поки невідомо. Про час і місце прощання з воїном сповістять пізніше. Станом на 10 лютого від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 135 тисяч 740 російських військових. Противник втратив 3 тисячі 258 танків та 6 тисяч 471 бойову броньовану машину. Збройні сили України знищили 2 251 артилерійську систему, 463 реактивні системи залпового вогню та 233 засоби протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 295 літаків. 1970 безпілотних літальних апаратів та 286 гелікоптерів, 5126 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, спеціальної техніки – 211. За 352 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 18 кораблів та катерів, збито 796 крилатих ракет. Ганна письменна разом з онукою заповняє документи на отримання продуктових наборів у штабі допомоги вимушеним переселенцям. Через повномасштабну війну Росії проти України жінка переїхала у квітні із Бахмута Донецької області разом з родиною. Ми самому Хмельницьку знімаємо квартиру, тому що у нас багато дочка з трьома дітьми і батьки пенсіонери. Тут ми одержували і одежу раніше, але зараз вже немає продуктові набори і, так як у нас маленька дитина, отримає памперси, там, дитячі якісь харчування, і кровать ми заказали, то ліжко. Набір продуктів може отримати раз на місяць у штабі допомоги для вимушених переселенців людина, яка переїхала через повномасштабну війну, розповідає керуюча справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради Юлія Сабій. За її словами, продукти закуповують за кошти бюджету громади. Вартість одного набору – 400 гривень 20 копійок. Короні вироби, бречка, рис, чай, консерва, є рибна, потім свинина тушкована і печиво, і цукор. Для отримання такого набору потрібно мати із собою документи та заповнити заяву, розповідає працівниця штабу Людмила Горобняк. Допомагаю заповнювати документи. Людина має з собою мати оригінал довідки ВПО, ідентифікаційний код та паспорт. 38 тисяч внутрішньопереміщених осіб зареєстровані через Управління праці та соціального захисту населення в Хмельницькій громаді. Про це розповідає Юлія Сабій. За її словами, продуктовий набір на кожну особу ці люди можуть отримати раз на місяць. За потреби можна взяти борошно та крупи додатково. Це робила Ірина, яка переїхала з Херсонської області. Муку, Муку дають, горох дають, Ну у нас ще не закінчилось, то ми не прави. У нас при ресторанні «Жовтнемо» продовжує працювати соціальна їдальня для нашніх осіб і так само там є інформаційний центр, де ми співпрацюємо з центром зайнятості і пропонуємо працевлаштування. У штаб благодійники можуть приносити одяг для вимушених переселенців, каже Юлія Сабій. За її словами, зараз є потреба в теплих речах. Це зумови взуття, звичайно, що на раніші періоди це осіння взуття. Ми просимо, щоб до нас приносили по можливості ковдри, подушки, постільну білизну. Ми просимо на штаб допомоги вимушеним переселенцям приносити одяг сюди. Тут же ми будемо дивитися, який він, і через виставкову залу торгово-промислової палати, де в нас є видача одягу для назначення переміщених осіб і малозабезпеченого населення, громади. Там можна буде, звичайно, що його треба. За словами Юлії Сабій, щодня штаб допомоги вимушеним переселенцям відвідують 300 людей. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини. Редактор Зміни до бюджету Хмельницької тергромади на 2023 рік несли депутати на позачерговому засіданні сесії. Зокрема, виділили 31 мільйон гривень на потреби військових частин і силових структур. Це дуже різні потреби, це придбання дронів, квадрокоптерів, ремонт військової техніки, ремонт автомобільної техніки, покращення матеріально-технічної бази, придбання будь-якого іншого інвентаря, обладнання за заявками, які нам подають командири військових частин, а також керівники силових структур. На позачерговому пленарному засіданні депутати також ухвалили низку програм стосовно військових частин і силових структур тергромади. Цей програм шевської допомоги – це і Програма національного патріотичного виховання спільно з Державною академією прикордонної служби. Це і програма по антитерору спільно з службою безпеки України. І це, власне, програма забезпечення громадської безпеки спільно з Національною поліцією. В межах цих програм, знову ж таки, ми будемо впродовж цього року виділяти кошти на підтримку військових, силових структур Прикордонної академії Національної гвардії. В нашому плані в цьому році виділити близько 150-170 мільйонів гривень на підтримку всіх цих структур. Загалом на порядку денному позачергового засідання сесії Хмельницької міської ради депутати розглянули 60 питань. До роботи мені з села добратися то 15 км, ну, десь 15-20, може 30 хвилин в залежності від погоди. Ольга Бондар разом з чоловіком, трьома дітьми, котом і вівчаркою з Маріуполя переїхала на Хмельниччину. Влітку минулого року навчалася на курсах водія тролейбусу. Жінка каже, перше сіла за кермо тролейбусу у жовтні. Великий руль, дуже великий. Це не той руль, що в мене в легковій машині. Мої. Тут панель, в машині такого немає, воно все мізерне. Ви знаєте, сідаєш, ти бачиш перед собою все. З тої сторони бачиш, з цієї сторони бачиш, але лякає те, що там десь ще 12 метрів за тобою. Заробітна плата трошки би, була прирівняна, хоча б щучу до тої заробітної плати, яку я отримала в себе на заводі. Якось погодилась з самою собою, думаю, і цікаво було. Цікаво було водієм, це великий транспорт, цікаво було. Тяжко, але це я вже зараз розумію, що тяжко. Про перший свій самостійний виїзд на лінію Ольга Бондар каже так. Це, це треба було в перший день знімати. Знаєте, отак от прийшов, «Ага, ти знаєш, в тебе 20 хвилин до виїзду, ти приходиш в депо, тобі треба зібрати тролейбус, все підключити, все перевірити, залізти на дробинку ззаді тролейбуса, подивитися до тих вуглів. Я це все зробила, сіла і чекаю. Боже, ще 15 хвилин до виїзду, що я маю робити?» Хтось підходить з тролейбуса ззаді, каже, ти коли їдеш? Каже, мені то через 10 хвилин. «О, ну то їдь вже!» «Як вже?» Каже, ну їдь! Я й поїхала. Ну, для того, щоб виїхати, треба перевірити стан тролейбуса, перевірити вуглі, щоб шмаки були не зняті, щоб вони були закріплені. Ну і габаріти, фари, щоб всі лампочки горіли. Найперший виїзд на лінію був о пів на шосту ранку, розповідає Ольга Бондар. Я дівчинка, <смість> встати треба раніше, щоб привести себе трошки до порядку, то я встаю десь пів четвертої. Виїзд в мене десь получається в шість-пів сьомої. Ну, було таке, що пів п'ятого, пів шостого я виїжджала, п'ять тридцять, але загалом то в шість, пів сьомого. За словами Ольги, були випадки, коли пасажири дякували їй за роботу. Я вже закриваю двері, я бачу в зеркало, що біжить мужчина і дуже біжить, і йому треба їхати, і така погода була, ну, дощ, що я його почекала, то він прийшов до мене аж з, заднього, з задніх дверей сюди до кабіни. І так, дякую. Так, і каже, і каже передайте самому чоловіку, що ви найкраща жінка. Ольга Бондар каже, у квітні минулого року приїхала на Хмельниччину. Перші тижні жили у знайомих. Далі у селі Малашевці орендували будинок. А Все одно хата пустує. Три роки вже хата пустувала. Каже, чи мені не все одно? Ну, отак от ми знайшли цей будинок. Ми приїхали сюди, подивилися. і мені каже, тут немає... Ніяких умов, я кажу, а мені умови взагалі не треба, я вибралась там, де вже їх точно що не було. Кажу, мені головне, щоб криша була над головою, щоб діти мали де спати, щоб не задувало і не ляло. Це найбільша кімната і ми перебуваємо тут з чоловіком. Ольга Бондар каже, у будинку підключили газовий котел. Якщо сильні морози, ще палять у грубці. Це у нас грубка, ми нею опалюємо наші три кімнати. А взагалі скільки? Взагалі в хаті п'ять. Невеличка кухня, я тут готую. Коли я, коли батько готує, як, як маю час, ну так, трошки мало місця, але, але є, добре, що є. За словами Ольги Бондар, вона не знає, що з її приватним будинком у Маріуполі. На момент виїзду у такому стані були сусідські будинки, каже жінка. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.